صلوا وسأل غير الورد عند البال بعدك على بالي يا أمر الحلوين يا سهر التشري يا ذهب الغالي بعدك على بالي Yeah. ذاك على بالي <سؤال> على بالي على بالي لا